Čertovské rejdení začalo v Hradci Králové 5. prosince už v odpoledních hodinách, kdy dorazil Mikuláš se svojí družinou na magistrát města. Návštěva zavítala do kanceláře primátora i náměstků. V dopravním podniku se zatím zdobil a chystal mikulášský trolejbus a na čertovský večer se připravovala taky bílá věž. Mikulářský trolejbus vyjel do hradeckých ulic v půl čtvrté odpoledne, kdy zamířil od Alessandrie na Nový Hradec Králové. Během cesty bylo v trolejbusu veselo, čerti tradičně nesklamali. Na pampelišky květ, napila se šťávky <laughs> a <odleděla> zpět. <laughs> Mikulář s Andělem rozdávali sladkosti a atmosféru jízdě dodali i děti a moderátor. Trasa pak vedla na terminál hromadné dopravy do Malšovic a zpátky k Alesandrii. Čerti obsadili od 15 hodin taky Bílou věž. I tady na ně dohlížel Mikuláš s Andělem. Pro děti byly připraveny čertovské mini aktivity a divadelní představení o hledání Anděla zahrálo divadlo Lůza. Věříme, že jste si čertovsko-mikulářské odpoledne a podvečer, draci králové, užili.